ألف مبروك الشهادة والتخرج الغزال بالعزيمة والإرادة، جبت لي على شهادة، ألف مبرك الشهادة واتخرج الغزال بالعزيمة والإرادة، جبت لي على شهادة، ناجحة يا بنت أبوها والحبايب فرح فيها، خالتك ترقص أمامك والحفلة كلها عجال، قالت الفرحة كبيرة وصالحة صارت طبيبة وحققت حلم القبيلة.